Світлана Кравчук переїхала до Тернополя з що на Київщині. «Приїхали своїм ходом з кумою і четверо діточок. Дуже добре влаштувалися, зараз мешкаємо в приватному будинку. Прийшли зареєструватися, тому що треба одяг, треба їжа». Реєстрацію тимчасово переміщених осіб займається Наталія Лисюк. Люди переважно дуже стривожені. Люди, які потребують зразу ж таки медичної допомоги, ми тут надаємо їм довідочку, з якою вони можуть звернутися в лікувальний заклад. Канапки, чай ми їм даємо. Керівник управління соцзахисту міської ради Володимир Сулема розповідає: реєструють лише тих людей, які залишаються проживати у Тернопільській громаді. Якщо є необхідність, видаємо відповідні довідки про реєстрацію, а також картку на проїзд, яка поповнена на 9 гривень, тобто на одну поїздку. Крім того, що ми їх реєструємо, ми маємо змогу надати їм тут необхідну гуманітарну допомогу, чи продуктами, харчуванням, чи одягом, чи дитячими різними речами. Тобто в нас є достатньо для цього всього необхідного». Любов Гадомська, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.